Morjes! Puhutaanpa taas kerran rahasta. Ää, jos rahaa ei olisi olemassa, niin se tulisi keksiä pikimmiten. Ja tämän näkemyksen perustan siihen, että mikä on se vaihtoehto. No, vaihtoehtohan on ensinnäkin se, että vallitsisi viitakon lait ja vahvimman oikeus, fyysisesti vahvimman oikeus. Eli tota, ne ketkä on fyysisesti vahvoja, niin he ottaa sen, minkä he tahtoo väkivallalla eli viidakonlainen. Sitten toinen vaihtoehto, mitä on jossain määrin koeteltu, on rahaton yhteiskunta kommunistinen utopia, täydellinen tasapäistäminen. Ja sehän on nähty, mikä se lopputulos on todella huono, joten raha- ja talousjärjestelmä on välttämättömiä yhteiskunnan rauhallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Ja se tietysti on aivan totta, että tässä Kapitalistisessa talousjärjestelmässä on omat valuupikaansa, joista on aiemmin puhunut ja kirjoittanut, ja jotka on tulleet ilmeisellä tavalla julki esimerkiksi finanssikriisin tapahtumissa. Mutta yhtä kaikki se on tarpeellinen uskomusjärjestelmä. Uh, mitä se sitten tota, merkitsee, niin se merkitsee vähän kaikenlaista ja tässäkin o, voidaan mennä ja on menty vähän yliöveriksi, uh, koska uh, onko oikeasti mahdollista mennä päivääkään eteenpäin ilman että kävisi jonkinlaista keskustelua rahasta? Tai että lukee jotakin, joka liittyy rahaan. Ää, se ei, ei oikein ole niin realistista, koska kaikki jotenkin kiertyy aina rahaa jonkun mutkan kautta. Ja tämän tota, jotenkin huomasin jo aika nuorena ihan lapsuudessa, kun tota vanhempien luona tuli käymään sukulaisia tai jotakin tuttavia, niin tuntuu, että melkein suuri osa niistä keskusteluista, niin ne jotenkin liittyy aina rahaan ja sen niin kuin, puutteeseen yleensä. Ja että ää, ää, se, se on niin kuin sellainen aihe, jo, jo, jota niin kuin ei oikein voi tuntua, että ei voi kiertää. Ja, sitten omalla niin aikuisiällä huomasin ehkä itsestäkin vähän sellaisia samanlaisia piirteitä. Ja sitten aloin kiinnittää siihen huomiota. Ja nykyään siis koitan ihan tietoisesti välttää äh, rahasta puhumista, koska se on jotenkin niin, äh, en tiedä, jotenkin pinnallista minun mielestä ja ä, olisi ehkä niin kuin hedelmällisempiäkin keskusteluaiheita olemassa kuin aina vaan ä, puhua ja yleensä valittaa rahasta ja sen puutteesta. No, tota, miten sitten tota, jotenkin pystyis terveellisellä tavalla suhtautumaan rahaan, koska se on kuitenkin välttämättömyys. Ja, ää, huolimatta siitä, että rahaa liittyy useita niin ja kippiirteitä mielettömyyttä, ää, esimerkiksi se, että ää, raha luodaan tyhjästä, kaikki raha on jonkun velkaa jollekin. Kyseessä on puhtaasti uskomusjärjestelmä kultakannasta, on luovuttu 70-luvun alussa. raha ei perustu mihinkään kiinteäseen, fyysiseen hyödykkeeseen, kuten kultaan, vaan se on pelkkää niin kuin, numeroita, pittiavaruudesta, luottamusta. Mutta Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin ää, se on välttämättömyys. Ja mm -mm. Ehkä siinä, missä tota, mennään sitten eniten pieleen, on se, että ää, rahaa ää, nähdään kilpailuna ja elämä niin ostoslistana. Eli niin on lista asioita, joita pitää rahaa avulla hankkia ja sitten aina vaan laitetaan rastiruutuun, kun jotakin on saavutettu. Ja tää niin kuvitella, että se on niin kuin se hyvä elämä siinä. Tää niin tota kaventaa aika paljon ajattelua ja ylipäätään tuntuu hyvin hyvin väärältä, mutta se on Tietysti luonnollista. Ja ää, toinen asia, mikä on hyvin luonnollista, niin on ää, vertaaminen kaveriin. Eli se, että ää, tunnetaan kateutta, koska kaverilla on enemmän rahaa ja sillä on hienompi auto ja isompi asunto ja niin poispäin. Niin ää, tällainen on mikä sitten vääristää ajattelua aika paljon ja josta ehkä kannustan opettelemaan pois, niin on se, että se mittatikku ei ole se kaveri tai naapuri tai Instagramiin syötteessä vastaan tuleva julkimo, vaan se mittatikku on ä, eilinen oma itse. Eli se, että äh, on tyytyväinen siihen, äh, mitä on tänä päivänä verrattuna eiliseen. Ja, tota, äh, sitten yksi asia, mistä vielä halusin puhua tässä, niin on se, että äh, rahan. Riittävyys. Se on Hyvin subjektiivinen kysymys. Mikä määrä rahaa on riittävä määrä. Totta kai siis on olemassa ää, laskelmia, joissa koitetaan objektiivisesti tätä asiaa lähestyä. Ja esimerkiksi kelaalla niin tutkijat on laskeneet, että mikä on se ää, vähimmäis toimeentulo, joka jokaisen tulisi saada ja sieltä sitten joku numero, summa on tajottu. Mutta se kannattaa muistaa, että Suomen olosuhteissa kun tuntee itsensä köyhäksi, niin kyseessä on aina suhteellinen köyhyys. Eli hyvin todennäköisesti Kyse ei ole siitä, että ei, ei olisi niin ruokaa tai suojaa, tai että ei saisi lääkkeitä, kun niitä tarvii, tai tällaiset niin kuin perusedellytykset. Lähtökohtaisesti sinne on kunnossa. Mutta siis tällaisella omalla ajattelumaailman ja asenteiden. Tutkiskelulle ja muuttamisella niin kuin pystyy minun mielestä luomaan aika terveellisen suhteen siihen rahaan, että se elämä ei ole rahan tekokilpailu, jossa taistellaan niin kuin naapuria tai kaveria vastaan. Ja se, että mikä on riittävä summa rahaa, niin se. Vaihtelee aika paljon ja omilla asenteillaan pystyy siihen vastaukseen vaikuttamaan merkittävällä tavalla. Että ehkä tässä tämmöinen vähän ehkä filosofisempi pohdiskelu rahasta, sen välttämättömyydestä ja kuinka siihen tulisi laajemmassa mittakaavassa suhtautua. Arkivyöryy eteenpäin hurjalla vauhdilla ja paljon arkiajattelua määrittää rahaa ja rahan tekeminen ja rahan käyttäminen. Mutta kaiken tämän keskellä niin on ehkä hyvä aina välillä pohtia vähän tälleen laajemmin suuremmasta mittakaavasta, että mikä se rahan merkitys ja Arvo on. Lopultahan sillä ei ole mitään muuta kuin ei itseis arvoa, ei itseisarvoa. arvoa. No niin, kiitokset katsomisesta ja ensi viikkoon. Moikka!